Sunt Andrei Cruitoru și în acest nou episod al seriei Apologia voi atinge un subiect mai sensibil pentru mișcarea evanghelică și anume botezul și primirea Duhului Sfânt. Dacă nu mă înșel, valul carismatic în care se încadrează și o anumită mișcare numită de Last Reformation și New Apostolic Reformation promovează un soi ciudat de primire și botez a Duhului Sfânt pe care vreau să vi-l supun atenției și analizei în clipul acesta. În România este un grup numit Kickstart Cred că ei sunt din Slatina, Kickstart Slatina Ei merg pe străzi, în parcuri, afirmă că predică Evanghelia și fac vindecări și își pun clipul pe YouTube și promovează această mișcare și acest tip de practici. Așa că în episodul ăsta, cum am spus, vreau să vă invit să analizați împreună cu mine dacă ceea ce vedem la ei și, de fapt, ceea ce vedem în multe adunări evanghelice de astăzi este practica biblică, practica bisericii primare sau practica apostolică. Subiectul este sensibil și știu că sunt deschis la o grămadă de critici prin faptul că nu doar de la Reformation, New Apostolic Reformation sau Kickstart, Slatina, practică lucrurile astea, ci și multe biserici din mediul evanghelic. Oricum, ideea este dacă aceste lucruri sunt scripturale sau nu. Întrebarea nu este dacă este cineva deranjat de faptul că noi observăm că sunt niște practici nebiblice. Și haideți să înțelegem că subiectul și de fapt miza este extraordinar de mare și de importantă. Avem de-a face cu lucrarea Duhului Sfânt. Avem de-a face cu Primirea Duhului Sfânt cu ceea ce avem nevoie pentru toate o vieții noastre ca să trăim după voia lui Dumnezeu și să facem lucrarea lui Dumnezeu prin puterea lui Dumnezeu așa cum vrea El. Haideți să ascultăm câteva afirmații și să vedem, fiecare dintre noi puteți să ascultați tot clipul acesta, să vedem dacă ceea ce este înaintea ochilor noștri este practica biblică. S-ar putea să vă regăsiți și va trebui să reconsiderați uh, practicele acestea și teologia aceasta după Sfânta Scriptură. Re Repetă după mine. Tatăl nostru care este ce? Tatăl nostru care... Deci ce se întâmplă? Apostolul în partea dreaptă, nu-l vedem, dar se vede la un moment dat și lucenicezează pe băiatul ăsta din uh, mijloc cum să-i dea Duhul Sfânt sau să mijlocească primirea Duhului Sfânt la al treilea individ. Da? Uh, cel care dă Duhul Sfânt îl pune pe cel care primește Duhul Sfânt să repete după el. Acum, uitați-vă voi în Biblie, dacă vedeți în toată cartea faptelor apostolilor, un apostol, punându-i pe candidații la botezul cu Duhul Sfânt, să repete vreo rugăciune. Nu există lucrul ăsta, nu aveți ce căuta, da? Dar amite să repete un anumit soi de rugăciune. Da? Un anumit soi de rugăciune. Este o rugăciune de pocăință, de iertare a păcatelor și de cerere ca să primească uh, Duhul Sfânt. Nu vedeți lucrul ăsta nicăieri în Biblie. După ce face rugăciunea aceea scurtă de vreo 30 de secunde, îi spune următorul lucru la băiatul care vrea să primească botezul cu Duhul Sfânt. Ma, tu o să te rogi pentru el, tu te relaxezi. Deci pentru mine sună mai mult asta practică ocultă și psihologică. Tu te relaxezi. Deci nu poți să primești Duhul Sfânt dacă nu sunt relaxat. Vedeți asta în Samaria, la Cinzecime, în Faptele Apostolilor, capitolul 10 sau 19. Nu relaxați-vă ca să puteți primi Duhul Sfânt. Sau Anania când se duce la... Um, Apostolul Pavel îi spune, uite, relaxează-te ca să poți fi un cu Duhul Sfânt. O relaxare psihologică, o decuplare a minții pentru primirea Duhului Sfânt. Nu vezi așa ceva în Biblie. Deci asta seamănă mai mult cu practici oculte, cu manipulare psihologică. N-are nicio treabă cu botezul și cu primirea Duhului Sfânt. Eu nu mă tem să spun lucrurile astea pentru că nu le văd în Biblie. Și nu mă tem că aș bajocori cumva pe Duhul Sfânt pentru că nu sunt asemenea lucruri în Biblie. Din potrivă, cred că facem un lucru pozitiv. Uh, cred că facem un lucru extraordinar de important apărând adevărul biblic, practicile biblice, doctrina biblică, uh, amendând și taxând asemenea aberații, asemenea practici oculte, manipulatorii. Ce, ce îi spune uh, apostolul uh, acestui băiat care a învățat cum să-mi vlocească primirea mă, Dumnezeu? Tu o să te rogi pentru el, tu te relaxezi. Zice, deci, tu o să te rogi pentru el. Adică facem cum au făcut apostole. Apostolii s-au rugat... Pentru cei care au primit Duhul Sfânt. Da? Observați două aspecte foarte importante. Nicăieri în Biblie nu vedem pe cineva să ceară Duhul Sfânt pentru el. Botezul cu Duhul Sfânt. S-au rugat... În comun, biserica să fie umpluți cu Duhul Sfânt, dar nimeni nu s-a rugat să primească sau să fie botezat cu Duhul Sfânt. Asta e prima eroare. Băiatul ăsta nu trebuia să roage să primească Duhul Sfânt, că în Biblie nu există așa ceva. În al doilea rând, toți cei care s-au rugat pentru botezul cu Duhul Sfânt au fost apostoli care erau deja botezați cu Duhul Sfânt. Adică avem în fapte, în fapte 8 pe Petru și Ioan, avem în fapte 10 pe Petru și avem în fapte 19 pe Pavel. Deci de fiecare dată a fost unul dintre cei doi apostoli, Pavel și Petru, care unul a fost apostolul neamurilor, unul a fost apostolul circumciziei sau a evreilor. Dar nu găsim pe niciun, nicăieri după aceea, pe un evanghelist, pe vreun proroc, în faptele apostolilor, un păstor sau prezbite, să se roage pentru alții ca să primească Duhul sau să fie botezați cu Duhul Sfânt. Asta a fost o lucrare exclusivă a apostolului. Știu că unii fac alergia. A, ăsta limitează la uh, perioada apostolilor. Nu limitez, domnule, botez cu dus în la perioada apostolilor, ci spun că doar apostolii au făcut lucrul ăsta. Asta ne se arată în narațiunea în noului testament. Nu văd cu ce drept, decât dacă te crezi mare apostol și eu cred că nu ești, că ai cum să demonstrezi că ai fi vreo unul dintre ei, nu văd cu ce drept, cu ce autoritate uh, imiți. imiți o practică apostolică. I-a auzit. Îi deci așa. Nu vorbește în română, doar în alte linii, așa. Îi spui așa? Deci proclamă așa au spus apostolii. Le-a spus apostolii așa. Auziți? Au spus apostolii? Au făcut apostolii așa ceva? I-au pus pe ceilalți să, să pună în stare asta ocultă, psihologică, să se decupleze mental, o, nu mai vorbiți în ebraică, sau nu mai vorbiți în aramaică, nu mai vorbiți în grecește, nu mai vorbiți în ce limbă vorbeau ei, nu mai vorbiți. Au spus apostolii așa? Ia ascultați din nou. Ei deci spui așa. Nu vorbești în română, doar în alte limbi, așa cum Duhul s-a Nu vorbești în română, ci vorbești în alte limbi. N-au spus apostoli așa ceva. Nu au, post, au spus apostolii așa ceva. Ia auzit altă parte din practica okay. asta. Eliberează mâna asta ușor, ca să o ții și cu mâna. Deci eliberează mâna asta ușor, pe asta o ții. Asta o pui pe piept sau pe cap, ușor. I-au zis cu mâna, mâna o pui pe piept sau pe cap. Asta e metoda. Așa au făcut apostolii. Îi pui mâna pe piept sau pe cap. Da? Eliberezi o mână ușor și faci mișcarea. Eu nu-mi pas jocoresc lucrul ăsta. dar asta e, e de, de râsul lumii. Deci suntem de râsul lumii la propriu. Ce legătură există între manifestarea asta și ce vedem în Sfânta Scriptură? Și-au pus apostolii mâinile peste ei. Dar n-au făcut și n-au învățat pe nimeni să facă lucrul ăsta cum a făcut ei. Nu am spus spus ei: eliberezi mâna asta ușor, pe dreapta o pui după aia pe piept sau o pui pe cap ca să primească Duhul Sfânt. Nici vorbă de așa ceva. Ok. Începe rugăciunea pentru umplere și auziți. Auziți cum, cum se primește Duhul Sfânt? Cum se primește Duhul Sfânt în cazul ăștia? Umplere umplere umplere, umplere. umplere. umplere. Mai, umplere, umplere, mai umplere, mult. Mai mult. Mai mult. Mai mult. Mai mult, Mai mult. Deci, fii atent, umplere, umplere, mai mult, mai mult, mai mult îl încurajează. Și ce făceau apostolii, zic, Duhul Sfânt nu vine, domnule, deodată, doar că ne-a rugat noi sau că ne-a pus mâinile. Trebuie să să încurajăm primirea Duhului. Zic, mai mult, mai mult, mai mult, umplere, umplere, umplere. Vedeți voi asta în Biblie? Deodată coboră Duhul Sfânt peste ei. În timp ce vorbea Petru, deodată a venit Duhul Sfânt peste neamuri. Pavel s-a rugat pentru ei și a pus mâine și a intrat Duhul Sfânt în ei. N-a fost mai mult, mai mult, mai mult, umplere, umplere, repetați după mine. I-auziți alt de pe care îl dă. Duhul Sfânt vorbește cu Isus în alte limbi așa cum îți dă Duhul Sfânt să vorbește. Vorbește cu Isus în alte limbi? Nu ne găsești în Biblia asta. Vorbește cu Isus în alte limbi. Deci ei pretind că primez Duhul Sfânt ca în faptele apostolilor. Ia am toată narațiunea faptul apostolilor și arată-mi pe cineva unde spune că vorbea cu Isus în alte limbi. La 50-lecime spune că au auzeau vestind, mărind pe Dumnezeu sau spunând lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Fapte zice la fel. Lăudau și măreau pe Dumnezeu. Unii spun în scriptură că vorbeau cu Isus în alte limbi. De unde scoase doctrinele astea. Și unde vedem în Biblie, îndemnul ăsta, auzi, fii atent, eu mă rog pentru tine, în timp ce mă rog pentru tine, te îndemn. Vorbește cu Isus în alte limbi. Vorbește cu Isus în alte limbi cum îți dă Duhul să vorbești. Asta e psihologie. Asta e manipulare. În cel mai rău caz, ocultism. Da? Ascultați. Alt e, ascultați. Altă îndemn. Și tu ești primul care începe. Terenul gloria asta va rata de asta de, de grados. Ca să primească asta, vorbirea în limbi sau botezul cu Duhul sunt El, cel care mediază primirea Duhului să trebuie să vorbească primul limb. limbi. Tu ești primul care începe. Da? Dom'le, normal că o să înceapă să vorbească în limbi. Că eu, după aceștia vorbind toți în limbi acolo, normal că o să înceapă și El să vorbească în limbi. Ca asta e o chestie psihologică. E ușor de demonstrat lucrul ăsta. Îl pui în mediul ăla, vorbești în limbi și îl pui la omul ăsta. Nu te mai gândi, nu mai vorbi în limba română, nu te mai gândi la limba română, laudă pe Iisus. Omul ce să facă? Începi să-și dea drumul la o cuvinte să vorbească i Așa se primește Duhul sânt. Așa se primește duhul sânt. Ia ascultați alt întreb. amplifică, amplifică. Încărează, plăcă. și că amplifică, amplifică, dă, împlăcărea, împlăcărea, dă, Cică, amplifică, amplifică, dă mai mult, mai mult, înflăcărează. Așa făceau apostolii. Îi încurajau, mă, mă, nu intră duhul sânt. Hai, hai, hai, dă-i dă dă amplifică, amplifică, Oameni wow, buni, trezirea. Trezirea. Nu așa se primește Duhul Sfânt. Nu e asta plinătatea Duhului Sfânt. Nu este asta botezul cu Duhul Sfânt. Ia, repetă aceleași îndepte. Se mulțește, se mulțește, se mulțește, se mulțește, de deci Dai drumul, înflăcărează, amplifică, dă mai mult, mai mult. Nu-i vedeți în Biblia asta. nu vedeți în Biblia asta. Și practică lucrul ăsta până la final. mult mai mult, mai mult, umplere, umplere, da? Ia auziți. Nu flăcărească, nu flăcărează, 3 de Să vorbește cu Dumnezeu. Terina Gloria stăvara la i la un moment, dat mă, flăcăreaz, dă drum o dată, mă. Hai, mă. Mă, vorbește cu Dumnezeu. Deci, chiar vă invit, analizați din nou tot ce vedeți aici, să spuneți mie unii vedeți în Biblia asta. De unde s-au luat practicile astea? Deci voi vreți să imitați The Last Formation, da? Vreți să imitați Lucrarea apostolilor, uh, nu vreți să imitați de fapt, vreți să practicați lucrarea apostolilor. Ok, arătați mi că lucrurile astea sunt făcute de apostoli. Și dacă nu sunt făcute, de ce le faceți voi? Interesant, nu întreba pe băiatul ăsta ce o simți, ce s-a întâmplat cu el, că știți că ăsta e testul. Testul este ce ai simțit. Testul ăsta este ce ai simțit. Nu, testul nu e roada Duhului, testul nu e sfințirea. Testul nu i ce a spus Domnul Isus, vezi primi o putere și vei fi martori. Nu, asta e testul. Testul e atunci, pe loc să vedem ce i simțit. iau a fost cum a fost pentru tine, cum. A... Nu am simțit nimic. Deci, nu am simțit nu, nimic. Ce? După aia îl întreabă, dar ai meserii vreodată pentru Duhul Sfânt? Și el zice, da. Și auziți. Și? Tot nu. vezi deci, e foarte simplu. Asta este. Trebuie să dai drumul să amplie. Nu am simțit și... nimic. Deci, la propriu, nu, nu ironizez, nu-mi de băiatul ăsta, dar îl compătimești și mi mie de el, la propriu. Mimilor că îți duci în rătăcire atâția oameni, îți făcut să creadă că o primit botezul cu Duhul Sfânt și prinătatea Duhului Sfânt nu o primi nimica. Deci a fost o mascaradă totală, o chestiune total nebiblică, o practică total nebiblică și oamenii îți duși în rătăcire. Îți victime la o teologie și la niște oameni care, fie sunt niște șarlatani notorii, în care au de câștigat ceva din toată chestiunea asta, fie niște oameni care nu înțeles Sfânta Scriptură și trebuie să fie iluminați. Dumnezeu să aibă milă de ei. Repet, știu că lucrurile astea sunt practicate în multe locuri și multe medii din piața asta evanghelică largă, chiar din țara noastră. Dar asta nu trebuie să ne oprească pe noi, să ne deschidem mintea, să ne rugăm pentru discernământ, să citim Sfânta Scriptură și auzim alte părere. Dom'le, la... de ce imediat este tendința asta... De a te apăra și a pornit cu jigniri și a pornit cu invective și a pornit cu apelative și a acuzat pe alții că pot să dea cancerul în ei, fiindcă o pus sub semnul întrebării și că bulesc pe Duhul Sfânt și bajocoresc pe Duhul Sfânt? Nu, Domnule. Biblia ne cheamă să cercetăm Duhul. Biblia ne cheamă să ne folosim mintea și discernământul duhovnicesc. Și să vedem dacă un Duh vine de la Dumnezeu, dacă lucrarea este de la Dumnezeu. Și dacă Biblia nu este singura noastră normă după care ne putem da seama dacă lucrarea este de la Dumnezeu, atunci cum ne putem da seama? Luați Biblia, luați narațiunea cărții faptelor apostolilor, luați epistole, nu veți găsi absolut nimic de genul acesta. Absolut nimic de genul acesta. Scopul apostolilor nu a fost să ne arate nouă cum putem să mediem botezul cu Duhul Sfânt, pentru că noi nu putem să facem asta. Nu putem să facem asta, pur și simplu. Lucrare dumnezeiască care nu se face prin metode oculte, vrăjitorești, practici manipulatorii psihologice. Ferească-ne Dumnezeu de așa ceva. Dacă asta e ultima reformă, eu mă lipsesc de ea și rămân la reforma care a fost acum 500 de ani. Deci eu nu pot celebra o asemenea reformă. Nu pot celebra așa ceva.